Ole olen fysioterapeutti Miikka Pesola Paavo nurmi Tämä on ensimmäinen osa videosarjaa, jossa esittelemme kuntotestipalveluitamme. Testeihän löytyy kaikin tasoisille liikkujille, olit sitten aloittelija tai huippurheilija. urheilija Tulemmekin näissä seuraavissa osissa esittelemään erilaisia kuntotestipaketteja ja niistä saatavaa tietoa. Joten jos asia kiinnostaa, niin seuraa julkaisuamme. Ja käy vaikka heti tutustumassa palveluihimme osoitteessa pnk.fi. Jos haluat keskustella sinulle sopivasta kuntotestipaketista, niin soita. Katsotaan sinulle, sinun kuntotasoisi ja tavoitteisiin sopiva kuntotestipaketti. Tervetuloa!